محبوب دی پاور اسلام کام بھائی اس کے, اس کے جی با میرے آگے بدل گیا کے ویل تھی لاکھ مرید کیوں بنا سن ذات واسطے جی میرے دین واسطے بنا 10 ختم نبوفت منکر یہ کہ میرے بہن بھائی تنا ٹھپے لوگ رہو آج بات کرنے سے جناب جی جی میرا لیڈر ہے جی یہ جی ملی صاحب ہلکی بات کرو ہلکی دے پترو حضور کی عزت پر ہلکی بات نہیں ہو سکتی ہاں میری کسی چمچے گفتگو نہیں ہاں کوئی کسی دا مرضی چمچا ہوئے کڑچا ہوئے میں صرف محمد عربی دے غلامہ کچے نو چمچا گیری مبارک کڑھے کڑھا پن مبارک سانو رسول اللہ دی غلامی مبارک